Ну, в Баварії були певні кадрові проблеми перед цією грою, не, могли, не міг зіграти цілий ряд футболістів, там і Філіп Лам, бо відсутні, і Рафіня, і правий е, фланг захисту, якби мусив закривати Роди, опорний підзахисник, але для такої команди, як Баварія, це не повинно бути е, якимось поясненням, абсолютно такі ну, справжні поразки, серйозні поразці досить великі від Вольсбурга. І як можна недооцінити другу команду чемпіонату? Ну так, в Баварії таке трапляється. Ну, власне так. Ну, коли друга команда виграє у першої так, на своєму полі, то тут нічого особливо дивного нібито не бувається. Знаєш, в чому дивина? Що Баварія в одному матчі пропустила стільки ж голів, скільки за все перше коло. То там просто ну, перший гол розкрив гру, мабуть. На третій хвилині був забитий м'яч. І після цього м'яча найголовніше Вольсбург почув себе впевненіше. Польсбург відчув, що він може щось поки... протидіяти цій Баварії, а Баварія не спішила відповідати. Вона так якось продовжувала грати, як ніби 0-0. І це було її помилкою. І, власне, голу роздягалку, і все. 2-0 це вже зовсім інший рахунок. По ділу можна сказати, що не дали Нойру золотий м'яч минулого року, якщо він новий рік починає з чотирьох голів своєї ворота. Чи все ж таки він не винувати був? Е, в голах він я не став його звинувачувати насправді, тому що там центр оборони Данте це просто я не знаю що Гордіола мусить робити з цією людиною, поки нема б Це не граве з основного складу збірної Бразилії, як ми всі знаємо. І, ну... Ну, він його поставив через те, що не було кого Надозріння. ставити. По суті, да. І Данти напривозив, Данти дали шанс, і він його зіпсував насправді. Тому що плюс проти нього грали класні футболісти. Проти нього грав Кевін Дебрюн, проти нього грав Бас Дос, можливо, не найкращий футболіст, але це серйозний форвард. І якби, в цій ситуації Данти виглядав просто смішно. Чи можна сказати, що Ворсбург це дійсно друга зараз команда в Німеччині, якби по грі, по настрою, що це команда рівня Ліги Чемпіонів? Це команда рівня чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, я би навіть так сказав, тому що в наступному сезоні я переконаний будуть грати в Лізі Чемпіонів. В них буде важка група через те, що в них буде погана, погане жиркування через корзину, але в принципі це команда, яка здатна виходити з будь-якої групи Ліги Чемпіонів, а в одній восьмій ну, все може бути. Тому я навіть так можу далеко закинути Вольсбург. Це реально команда дуже серйозного рівня і в Лізі Європи вони в цьому сезоні одні з фаворитів турніру. Байер – теж серйозна команда, і Байер – це команда Ліги Чемпіонів, тому чекати класної гри від Брусії в матчі на бай було, було ну, трохи, мабуть, неправильно з точки зору вболівальників. Брусія жахливо зіграла проти Байера. І по статистиці, і по самому малюнку гри Байер мав вигравати той матч, але не зміг через, те, через певні свої проблеми. Борусія ж ну, буде продовжувати, старатись. Але цей матч проти Байера її лише більше втягнув в цю яму. Її. Вона очікувала цієї перемоги, їй потрібен цей, цей подих, такого свіжого повітря, щоб рухатись далі, а тут бах, знову по голові вас б'ють, і, і вона мусить знову підніматися з самого дна. Далі будуть легші суперники, але далі будуть важші, набагато ваші ігри, насправді. Тому що сьогодні в Німеччині кожен суперник, граючи з Бруссією, розуміє, ми можемо взяти три очки в команди, чому ні? А от ну відносно цього складу, так команда, ж, ну яка була ферично, веселою запальною, яка ну чарувала так, не так результати вона як свою грою зараз, якось так виглядає ну доволі сіро, що, що з людьми. В Борусії сьогодні є два футболісти топ-рівня. Це Марко Ройс і Мац Хумельс. Ці футболісти абсолютно демотивовані. Мац знаходиться просто в поганій формі, а Ройс думає про те, що він, він в шоці від того, що відбувається. І він думає про те, як би реабілітувати свою кар'єру. Чому в найкращі роки свого життя він на останньому місці Бундесліги знаходиться і він реально вже шукає, я думаю, собі майбутнє місце роботи. І це не для кого не секрет. А решта футболістів, які прийшли, Адріан Рамос, Чірої Мобілі, Кевін Кампель, та саме Генріх Мехетарян, ну вони не дотягують до того рівня, і вони не здатні взяти і потягнути за собою Борусію. А люди, які здатні, вони вже ну, не хочуть, мабуть, цього робити. Один Мац Хумельс, який каже, що я Тут Дортману, Буду, при будь-якій ситуації, він не здатний змінити ситуацію. Він центральний захисник і голи забивати не речі з межі пачками. За півроку Адріан Рамос і Юрій Мобілі залишились гравцями рівня Герти і Торіно. Типу, а для Борусі цього мало. Їм потрібні гравці високого класу, тому вони повинні купляти гравців з серйозних клубів. І гравців з досвідом. В них ще завжди кадрові проблеми з цими. З травмами. Вони справилися з ними під кінець осені, наступила зима, в них три опорних півзахисника вилітає. Бендер, Гюндоган і Кель. Вони виходять з Гінтером в центрі поля проти Байра. Ну, важко грати Гінтеру проти Хакана Чолхоноглу. Це, якби, люди різного рівня, як би там не було. І ти ще згадав про Хумальса в контексті його дортмундського патріотизму. Тут у нас ще один веселий випадок стався, так? Цікавий трансфер. З'явився у нас вже такий явний гамбурзький патріот. Так, так, мабуть, ну, це, мабуть, точно найгучніший трансфер зими в Німеччині. Іві Оліч. О, скромною цифрою, півтора мільйона. Івіце Оліч перейшов, повернувся до Гамбурга. Ну, це, це класний вчинок, насправді. Якби він трошки нелогічний з боку футболіста, з боку роску його кар'єри, але Івіса. Чемпіон Німеччини і це відіграв в своєй лізі чемпіонів. З Вольсбургом він... Чемпіон Росії ще був? Чемпіон Росії, кубок Фа. <схід> там у нього, мабуть, десь завалявся. Він вирішив, що краще допомогти Гамбургу врятувати ситуацію, аніж з Вольсбургом боротися за лігу чемпіонів. – Ну, Щось поки не дуже допоміг у першому матчі. – В першому матчі так. Але, в принципі, ну, досвід такого футболіста в роздягалці, він важливий для тренера, він важливий для команди. І купити за такі ну, смішні для футболу гроші реально форварда ну, високого європейського рівня. Не найвищого, але високого. – Бундесліга рестартує досить інтенсивно. У нас оп, перший Тур зіграно. Через два дні вже другий тур і буквально кілька годин перед матчем, який інтригує. Шальке-Баварія, точніше Баварія-Шальке. Чого чекати від Баварії? Від Баварії я би чекав... Спокійної в певної перемоги 3-0-4-0 абсолютно спокійно, тому що, ну, по-перше, це вже неспокійно. 4-0 поготів, неспокійна. Це така, це такі серйозні ляпаси. Шалки і... – це, ну, це команда, яка не здатна на щось, на якісь подвиги футбольні. Я не вірю абсолютно в цю команду. Це гарна рівня команда, така збалансована. Але проти Баварії на альянс Арені у всіх. Трясуються ноги і, здається, нікому не вдалося вивезти очки в цьому сезоні за Лян арени ну, Не можу гарантувати, але, здається, нікому. І з Шальки я не думаю, що стане виключенням. Е е клас Ян Хунталар буде відсутній в цій грі. Лише Ерік Максим Чупомадін буде грати в нападі в Шальки. А в Баварії? Завжди є кого випустити. В них в новому матчі Марія Грьо це сидів на лаві для запускних. Тобто, вболівальникам шахтаря рано ще говорити: ну з такою Баварією можна грати. Ні, ні, з такою Баварією не можна грати. В двохматчовому протистоянні це майже неможливо. Вітіско спортивне відео.